طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية هي الزوجة والحبيبة ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم فاستوسوا بالنساء خيرا هذه وصية النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإن النساء خلقن من ضلع أعوج فهن ضعفاء بأصل خلقة الله عز وجل فيهن فاتقوا الله في النساء فقد أكرمهن الله عز وجل وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات قال مالك لبرجان وحب حاب وكانت من أهم جوارية اخبراني ما الذي يبعث النساء على التغير بعد شده الحب قالتا شده الغيره وفتور الكمره قال فما الذي يجرئهن على الفساد قالتا غفله الرجل وكثره الاموال قال فما الذي يحملهن على الانخلاع قالتا سوء المعاشره فمن طلب ما عند النساء بالغلظه لا يزداد منهن الا بعدا وكرها فكونوا بهن رحماء رفقاء فقد قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وجماع الغيلة هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وقال بعض أهل العلم هي أن ترضع المرأة وهي حامل ولا حرج في ذلك وجائز جماعها لما روته جذامة الأسديّة بنت وهب أخت عكاشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال العلماء وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك يؤدي إلى فساد اللبن فيصبح داء فيفسد به جسم الصبي ويضعف لكن لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لا يضر الولد الرضيع شيئا فلو كان الجماع حال الرضاع مضرا لأضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رجلا قال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال أشفق على ولدها أو على أولادها فقال صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا